Jsem velmi vděčný, že jsem tady dnes večer. Z největší pravděpodobnosti to bude naposledy, co vyučuji. Mám před sebou ještě dvě neděle, ale bude to hlavně čas na pouzbuzení a kázání, ale dnes bych chtěl vyučovat. Někdy když vyučuješ, máš pocit, že jsi téma nevyčerpal úplně, protože je tam tolik vláken. Takhle no, jsem díze, se cítil to, po novsku, bylo tolik bylo to, součástí bylo toho díze, vyučování. Toho Takže dnes, dnes je díze, bonus pro vás z novsku. dnes budu vyučovat na téma hypostasis z Řecka. Z Hypo, yeah, hypostasis z hypostasis, hypostasis. přesně překládáme je, jako je, substance. Right? Během sobotního večera nosku jsme si trochu povídali o substancích, ale teď bych se rád podíval blíže na to, co o tom říká Biblia. Takže začneme dnešní večer čtením se židům jedenáct, pátý až 6. verš. Židům 11. od 5. do 6. verše. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě, nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Takže Bible tady mluví o Henochovi, že to byl člověk, který se líbil Bohu. Proč se líbil Bohu? Zde na počátku vidíme, že skrze víru, takže pro svou víru se Henoch líbil Bohu. Co je víra? Víra je vstup do neviditelné sféry. Víra je krokem, který děláme do neznáma. Pokud se bavíme například o službě, tak služba, která nemá vliv a služba, která má dopad, se liší právě vírou. Rozdíl mezi službou, která dělá stejné věci po dobu 100 let, a službou, která je průlomová a ovlivňující, je víra. Také víra je to, co odlišuje boží dítě, syna nebo dceru boží, které se pohybuje v zázracích a znameních. Rozdíl spočívá ve víře. To, co dělá, že ta služba, jejíž jsme součástí, je tak odlišná a je schopna dělat věci, o kterých jiní jen snili, je víra. A důvodem, důvodem proto je, že se objeví muž nebo žena, která se rozhodne udělat ten krok do neznáma. Takže někdo musí udělat ten krok víry, aby uviděl to, co je nemožné, ale je v Bohu. Takže na samém počátku tohoto vyučování vás chci pouzbudit, protože aby tento stroj skutečně fungoval, vyžaduje to víru. Takže abychom byli částí něčeho takového, takového stroje, jaký je tento, musíme mít schopnost nejen o tom mluvit, nejen, že musíme být přítomní, ale vyžaduje to víru. Mám velkou radost z toho, že služba ve Spojených státech, ve které jsem byl zapojen, ovlivnila již asi 22 až 23 zemí. Minulý týden mě kontaktovala jedna z předních vedoucích uctívání v Japonsku. Proč? Protože naše služba v ní zapálila oheň. Řekla, pastore, za to, kde jsem v děčím tvé službě. A dokonce minulý týden došlo k tomu, že jeden z hlavních vedoucích, který je zapojen v probuzení na Sri Lance, mi kontaktoval a řekl mi: Děkuji, pastore, protože jsi pro mě inspirací. Důvodem toho, proč jsme byli schopni ovlivnit více než 20 států, bylo to, protože každý den, když jsme oslovovali různé lidi v těchto zemích a měli jsme vliv, nějaký člověk udělal krok víry. Stálo nás to vkročit do oblasti, kterou jsme neznali a nebyli jsme si jisti, na čem jsme. Ale jedna věc mě držela dál. Byli to lidé, kteří se rozhodli jít se mnou a běžet se mnou. Pamatuji se, že tam bylo pár lidí. V podstatě nežádal jsem je o to. Oni opravdu prodali své domy, doslova. A vložili své peníze do té služby. Víte, co mi řekli? Vzpomínám si, jedna žena mi řekla, nemůžeš si vzít pro sebe bonus víry, protože i já chci být v toho součástí. Stala se naší partnerkou. Díky lidem, jako je tato takové obětovosti, jsme mohli dosáhnout více než 20 zemí. Co se vám dnes snažím vzdělit? Služba národy v ohni je jakoby takový nástroj k probuzení po celé Evropě. Pokud to ještě nevidíte, vyměňte si čočky. Pokud to dále nevidíte, možná byste si měli nechat udělat operaci zraku. Proč? Protože je tolik vůdců, kteří to již vidí. Takže chci začít od povzbuzení hned na začátku tohoto vyučování. Staň se partnerem této služby. Nedovol, aby pastor Jakub byl jediný, kdo nese toto břemeno. Protože je čas, kdy Bůh skutečně probouzí Kristovo tělo. Potřebuje celou skupinu, která ponese společně toto břemeno. Haleluja! A to je to, co potřebujeme na tomto místě. Takže potřebujeme partnery ve službě, kteří by viděli tuto misi a skočili do ní. Takže to, co tady v Židům 11 vidíme, je to, že se Bohu líbila Henochova víra. Je to spojeno s šestým veršem, který říká, že bez víry není možné zalíbit se Bohu. Víra není nějaké vyznání, je to styl života. Víra není touha, je to čin. Tady je napsáno, že každý, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že je. A že odměňuje ty, kdo ho hledají. Takže písmo říká, že víra, slovo přeloženo jako víra, je právě to slovo hypostasis. Slovo hypostasis ve skutečnosti znamená substanci. Je to podstata víry. V Židům 1.3 je napsáno, že který bude odles boží slávy a výraz boží podstaty. Tady je řeč o Ježíši. Překladatelé Bible zde měli potíže s překladem slova hypostasis, které je zde použito, protože cítili, že nemohou Ježíše nazvat substancí. Protože by to neznělo dobře, kdyby Ježíše nazývali substancí. Přece nemůžou nazývat Božího syna tekutinou. Tak našli jiné slovo, které přeložili jako obraz, osobu. Takže to slovo bylo přeloženo na něco jiného. Takže místo substance se používá slovo bytos, osoba. Takže je zde psáno, že Ježíš je obraz Boha. Slovo hypostasis je použito v Bibli asi pětkrát v Novém zákoně, což asi třikrát je v knize Židům. Jedna z velmi zajímavých věcí na tom slově hypostasis, že je to slovo, které ve skutečnosti popisuje proces. Co to znamená? Že víra je svým způsobem proces. Víra není nějaké kouzlo. Ne, abys získal víru, musíš projít procesem. Takže zde popisuje Ježíše, že je jakýmsi druhém neviditelné substance, která představuje Boha. To znamená, že když se dotýkáš Ježíše, dotýkáš se Boha. Židům 3.14 říká... Přečtěme, Židům 3.14. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční přesvědčení zachováme pevné až do konce. Zde je opět skutečně použito slovo, které překládáme jako substance, anglicky členové něčeho, polsky účastníci. Chtěl bych, abychom tomu věnovali pozornost. Je to stejné slovo, ale použijte v jiném kontextu. Používá se jako substance. Nyní jako účastník. Také jako bytost, osoba. Když tady mluvíme o účastníku, odkazuje to na něco jiného. Ta substance nyní může být uvnitř tebe. Ta substance se může stát součástí toho, kým jsi. V jiném překladu zase, přesně ve stejné části písma, je použito slovo jistota přesvědčení. Takže jistota přesvědčení není v vychloubání, ale spíše implantace Ježíše do tvé podstaty. Je to něco, co tě nutí stát pevně, neochvějně. Takže když je víra do tebe naroubovaná, najednou stojíš pevně, neochvějně. Bez ohledu na to, co víš nebo vidíš, si bez obav. Protože víra je tou substancí, která byla do tebe implantována. Duchovní substance, která se náhle objevila v tobě. Víte, pokud souhlasíte, smíte říct Amen. Jsou určité věci v duchovní oblasti, kterých se můžeme dotknout v duchovní oblasti, ale ne v hmotné fyzické oblasti. Například... Například jsou rádiové vlny v této místnosti. A důvod, proč je nevidíme, je, že potřebujeme speciální zařízení, které by je definovalo jsou pro nás neviditelné, protože nám chybí nástroj, který by je zachytil. Podobným způsobem můžeme mluvit o mikrovlnách. Když postavili mikrovlnku, jedna z věcí, kterou zjistili, je, že způsob, jakým mikrovlnka ovlivňuje produkt, je, že se dotýká molekul vody v tom produktu, ať už se jedná o zeleninu nebo maso. Co se tady děje, je to, že ty vlny se dotýkají molekuly vody v tom produktu a zahřívají celý tento produkt. No, máš krabičku, dáš tam třeba maso a dáváš to do stroje, do té mikrovlnky. A ta plastová nádoba. Jeden z důvodů, proč je na ní napsáno, že se dá použít v mikrovlné troubě. Je to, že když víme, že ohřátou věc, ta věc uvnitř je horká, může se dokonce vařit, ale ta krabice je stále studená. Ale proč? Protože v té plastové krabičce nejsou žádné molekuly vody. Takže mikrovlny nemají na ní vliv. Je to velmi zajímavé, protože potřebují nějaký nosiček zahřátí. A samozřejmě je to také určitá frekvence, která přináší tuto. Změnu. Takže ta energie musí být pohlcena a pak předana dále. Takže mnoho z nás chce chodit ve víře, ale náš problém je to, že nevíme, jak přijmout víru a předat ji dále. Můžeme dokonce křičet, můžeme se modlit, až se spotíme, ale nic se neděje. Protože jsme skutečně nikdy nepřijali tu substanci víry, abychom ji předali dále. Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme jen ztratili více energie. A nejpravděpodobně jsme přišli domů unavenější. A protože jsme nikdy skutečně nedovolili, aby tato substance víry vstoupila do nás a že ji můžeme předávat i dál. Protože víra je moc. Haleluja. Amen. Víra je mocí, protože vírou Ježíš řekl, můžeš mluvit s touto horou a vírou můžeš přinést změnu. Takže pokud ty i já máme být lidmi víry, zejména proto, že jsme součástí takové služby, která chce vidět změnu nejen v Polsku, ale v celé Evropě. Víte co? Musíme skutečně pochopit, jak víra funguje. No tak. Musíme být schopni dotknout se toho rezervoáru víry. Musíme být schopni přijmout tuto substanci víry. A hmatatelným způsobem musíme nechat víru proudit skrze nás. Jste tu dnes večer se mnou? Haleluja. Amen. Takže se musíme naučit přijímat a předávat dál. Například zvukové vibrace. Všechno, každý kus dřeva, kovu, jakéhokoliv produktu má v sobě zvukové vibrace. Jistě jste již viděli, jak lidé dokážou použít vibraci zvuku do takové míry, že se rozbije sklenička. A podobným způsobem jste možná viděli, jak světlo dokáže oříznout věci. Také vše v přirozeném světě skutečně ukazuje k něčemu v duchovním světě. Veškerá tato energie ve fyzické dimenzi existovala dříve, než jsme se ji naučili používat. Například v této místnosti. Máme zde bezdrátové širokopásmové připojení. Pravděpodobně nějaké proudí i skrze nás. Pokud se bavíme o Wi-Fi, ta už tam je... ale naše tělo s tím nic nedokáže udělat. Protože naše tělo nemá schopnost to pozorovat a předat dál. Například před sebou mám notebook. Ten notebook je schopen zachytit tu frekvenci, tu síť, a proto ji mohu využít ve svůj prospěch. Takže Boží přítomnost je zde. No tak, Boží přítomnost je zde. Ježíš udělal, že je to opravdu jednoduché řekl dva nebo tři zhromáždění a já jsem s nimi. A já se tady rozhlednu a vidím, že je tady trochu víc lidí nebo než dva nebo tři. Čili znamená to, že když Ježíš řekl, je tady to místo, kde je nahromaděná moc. No tak, je to takový powerhouse. Protože když jsou dva nebo tři, tak tam je i Ježíš. Co to znamená? Že je tady Ježíš skutečně přítomný v moci. Haleluja! Moc je tady. Jeho přítomnost je tady. Slava je tady. Jediná věc, kterou musíme udělat, my musíme pochopit, jak tyto zdroje fungují. Musíme pochopit, jak moc prochází a jak je přenášena. Ve skutcích Apoštolu, třetí kapitole, je napsáno o muži, který ležel. Petr a Jan přišli do chrámu a viděli, že ten muž leží u brány. Víte, co je na této pasáži nejpodivnější? Z největší pravděpodobnosti tam už ležel, když tam procházel Ježíš. Protože Bible říká, že tam již ležel další dobu. Takže když tam Ježíš procházel, on už tam ležel. Ale najednou se stalo něco jiného. Možná o rok nebo o dva později, když Petr a Jan přicházeli, Najednou v tu chvíli došlo ke změně. Víte, nebyl opravdu žádný rozdíl mezi Ježíšem, ale nešlo o Ježíše, ale o toho muže, který tam ležel. Nějaký prvek víry se v něm probudil. Haleluja! Jste se mnou? Jdeme dále. Židům 3, 14. Vždyť máme účast na Kristu, jen bych své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Zde je nám řečeno něco více o víře. To je ta stejná pasáž, kterou jsme právě četli. Ale říká nám, říká nám o účastnicích Krista. Takže hypostasis, čili tato víra, má schopnost ovlivnit naše životy. Hypostasis má tu moc, protože je to živá moc toho slova, které náhle může do tebe vstoupit. Protože to slovo návštěvník, účastník, znamená, že Ježíš je náhle uvnitř tebe a ty uvnitř jeho. Takže moc Ducha Svatého má schopnost být ve tvém nitru a vybrat jiný tvar, jinou formu. Proč? Protože tvá víra musí mít jinou formu nebo tvar. Protože ne každá víra je stejná. Například máme co dočinění s vírou k uzdravení a s vírou v moudrost, a to je něco jiného. Víra k uzdravení je něco, v co věříš a přichází uzdravení. Ale například víra v moudrost je spojena s procesem, který ti Bůh dá. Například nápad něco vytvořit, vymyslet. Obojí je víra, ale má jiný tvár. Ale ta část písma nám také říká, že jsme účastníky Krista, pokud si zachováme své původní přesvědčení pevné až do konce. To znamená, že zůstaneme pevní až do konce. Tedy když víra přijde, víra má počátek. A má také svůj konec. Je výchozí bod a konec. Většina lidí nemá problém s výchozím bodem. Protože jste hodněkrát slyšeli, jak vám lidé říkají. Věřím, že Bůh udělá ten zázrak. A pak o dvě měsíce později. Takže začít není problém. Ale proces pokračování ve víře, to už je problém. A protože v tomto procesu nepokračují, nevidí cílovou čáru. Protože víra je proces, který má začátek, ale i konec. Bůh ti může říci, aby z něčemu věřil. A v polovině cesty k tomu nemůžeš dopustit, aby přišly do tvého života pochybnosti. Nemůžeš vyměnit odpověď za otázku. Protože mnoho lidí může říct si, já věřím Bohu. Plně mu věřím. A někde v polovině procesu, bože, já už tuhle víru nechci. Je to pro mě příliš těžké, abych to nesl. Vezmi to, udělej to. Takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Protože aby víra fungovala, musí začít u tebe a musí také skončit u tebe. No tak. To znamená, že Bůh je ten, kdo iniciuje víru. A pokud jdeš v tomto procesu, Bůh bude ten, kdo bude s tebou oslavovat tuto víru. Společně s tebou. Haleluja. Takže má svůj začátek, ale má i konec. Takže je napsáno v Židům 11. 11.6. Bez víry je nemožné líbit se Bohu. Ale také v Židům 11.3 je napsáno, ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, co vidíme, nevzniklo z toho, co je viditelné. Takže tady vidíme dvě věci. Za prvé v Židům 11.6 vidíme, že bez víry není možné líbit se Bohu a že je to On, kdo odměňuje ty, kdo ho hledají. A v anglické verzi je, kteří ho hledají se vší silou. O co tady jde? Že existuje určité časové období, Čím větší je ta věc, ve kterou věříš, tím déle to může trvat, než se na toto místo dostaneš. Pokud máme malou věc, které věříme, je mnohem snažší vidět, jak se to projevuje a realizuje. No tak. To vše je zahrnuto jako faktor času, tak abys to viděl. Ale během této doby musíš být vytrvalý. Nikdo to nevidí, ale dokud to vidíš ty, tak to stačí. Protože to odhodlání a odpověď, která přichází, je položena na základě toho, co vidíš. Například. Například, mnoho z vás jsem přijelo. Protože víte, že vám Bůh řekl, abyste sem přijeli. Bůh vám řekl, že budete součástí tohoto probuzení na tomto místě že budete jedna z těch částí toho všeho, co se zde bude dít. A protože vám to řekl Bůh, už se to stalo. No tak. Možná pět lidí uvěřilo. Protože Bůh vám řekl, někteří z vás, tak jo. Musíte věřit. Věřit. Protože jestli nevěříte, víte, co se stane, budete vyměněni. Protože vize, vize se ještě musí naplnit. Ještě se to musí naplnit. Proč? Protože ty a já jsme můžeme být vyměněni. Ze nás vyměnit za někoho jiného. Protože přivést Polsko k Ježíši je božím plánem. Toto je boží plán. Protože Bible říká, že poznání Boha zaplaví celou zemi. Stejným způsobem, jakým vody zaplavují moře. Haleluja! To se stane. Ať už je to ve vaší nebo příští generaci. Takže pokud se rozhodnete, že se to stane ve vaší generaci, chci být toho součástí. Hadejte co. Musíte se držet té víry. Té víře se musíte úplně odevzdat, obětovat. Bez ohledu na to, kolik času to stojí, stále věříte. Držíte se toho po celou dobu. Proč? Protože Bůh vám to řekl. Znamená to, že nikdy nebudete znechuceni? Budete. Vítejte v klubu. Vždy se budete cítit, jako byste byli v sedmém nebi? Ne, bohužel ne. Někdy se budete cítit jako v nebi, ale v pondělí již jako v pekle. V neděli jste nadšení. A v pondělí, bože, kde jsi? Haleluja. Musíte se držet víry. Protože to, co je neviditelné, je skutečnější než to, co vidíme. Proto se Bůh na tebe dívá a přemýšlí, jestli jsi člověk víry, nebo člověk, který jen mluví o víře. Protože prázdná slova se Bohu nelíbí. Má rád víru. Bůh je nadšený, když vidí osobu, která mluví. Možná to nevidím, možná to necítím, ale stále tomu věřím. Protože to vím. Jsem přesvědčen, že se to stane. Je nemožné, aby se to nestalo. Protože bys mě nepřivedl na toto místo, kdyby se to opravdu nemělo stát. Haleluja! Takže se toho musíte pořád držet. Musíte věřit. Bůh mi to řekl. Možná jsem blázen, ale hádejte co. Věřím v nemožné. Nemožné je u Boha možné. Takže druhá část, kterou tady vidíme, Říká se zde, že světy byly vytvořeny slovem Božím. Takže jedna z věcí, které dělá víra, z řečtiny je to slovo katarizo. Znamená to opravit, přeuspořádat, uklidit a vytvarovat. Co Bůh dělá, aby budoval tvou víru? On ji opravuje. Jiné slovo, které se mi moc líbí, no vlastně opravuje. Ví to, o co jde při opravě? On vlastně hledá takové díry. Abychom něco opravili, musí to mít díru. On vidí ty díry a všechny je zalepí. Ví, že jsme jen nedokonali lidé a občas se najdou díry k zalátání. Někdo za námi může přijít a říct, proč pořád věříš? No tak pojď, vzdej to. Například tyto druhy slov mohou vytvářet díry, dutiny. Mohou ve vás vyvolat pochybnosti. Co tady Bůh dělá? Zavádí jinou situaci, aby vás pouzbudil natolik, aby vás zbudoval, aby posilil vaši víru, aby pozvedl vaši víru. Tady je napsáno, že Bůh vytváří prostředí pro tu víru. On ji tvaruje. Takže věci, které jsou pouze dočasné, jsou viditelné, ale věci, které nevidíme, jsou věčné. Je to jasně řečeno v 2. Korinským 4.18, že to, co je neviditelné, je odhalené. že to, co je Například nemůžeš vidět vítr, i když vidíš účinky, které přináší. Jednou jsem jel na sever Spojených států a nikdy předtím jsem neviděl hurikán. Lidi v autobuse křičeli, hurikán, hurikán, a já, hmm, protože jsem nevěděl, co je to hurikán. A skutečně, narážel doprava a doleva do autobusu a celý jsme se třásli. A tehdy jsem se podíval z okna a pak jsem uviděl obrovský 40-metrový nákladák který odnesl ten vítr. by to byl kousek papíru. A když spadl na zem, byl úplně rozdrcen. Bez ohledu na to, že něco nevidím, neznamená to, že to nemá žádnou sílu. Takže když se staneš člověkem, mužem nebo ženou víry, Tvůj systém víry vstupuje do oblasti neviditelné, místo, aby zůstal v oblasti viditelné. Protože to, co je viditelné, je dočasné. Ale to, co je neviditelné, je věčné. Takže nemoc je také dočasná. Ale uzdravení je věčné. Některé nedostatky ve tvém životě jsou otázkou času. ale skvělé zaopatření je věci věčnou. Čili musí jít z této viditelné dimenze do této neviditelné dimenze. Takže v židům, v kapitole 12, v kapitole 12, verši 2, čteme s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedba je na potupu, proto usedl po pravici božího trůnu. Takže zde nám Bible dává velmi podrobný popis Ježíše. On je stvořitel, ale také je ten, kdo věci dokončí. Proto máte tuto vizi. A ty blázni sny. Není to tak, že jsi to začal ve své hlavě. Nezačalo to někde ve tvé mysli. Nemyslete si, že je to vaše zásluha. Ne, nejste schopni sami začít takové šílené věci. My jsme schopni začít s normálními běžnými věcmi. A co jsou tyto obyčejné věci? O, oh, mám 10 dolarů dnes. Jdu do supermarketu. Možná si koupím čus, možná nějaký sír. Nebo možná kousek chleba. Možná dva kousky. A když mi zbyde, možná si koupím nějaké cukroví. To je obyčejný život. Když žijeme, když žijeme, žijeme takovým obyčejným životem. Ale to, o čem tady Bible mluví, to, proč máš ty šílené sny, ty nemožné vize, protože Ježíš je ten, kdo to začal. On to začal. On hledal někoho. On hledal někoho. Někoho, kdo mu nebude klás příliš mnoho otázek. Protože ti lidé, kteří kladou příliš mnoho otázek, nemůže s nimi ani začít. Nemůže ani začít. Proč? Protože ve chvíli, kdy přichází ve jménu Ježíše. Ježíši, já tě svazuji. Proč? Protože on tady nemůže ani začít. Víte, kolik lidí jsem potkal za svých 46 let svého křesťanského života? Lidé, kteří podstoupili potrat vlastní víry mohl bych psát knihy a nahrávat nahrávky v takovém počtu, že by pravděpodobně zaplnili celou kancelář pastora Jakuba. Stovky, stovky, stovky lidí, kteří měli mimořádné povolání. Když jsem byl povolán, můj pastor, můj pastor zasvětil osmnáct z nás. A z těch osmnácti jsem byl, kdybych tu byl trochu arogantní, jsem byl možná číslem šestnáct. Protože ti další dva byli idioti. Za tuto hranici už zde nechci jít. Ale taky jsem nebyl nejchytřejší. Možná jednička a dvojka. Oni viděli každý den zázraky. Modlili se za hluché lidi a bum, najednou slyšeli. Číslo tři se modli za slepou osobu a ta najednou vidí. Osoba číslo čtyři. Volá lidi jménem. Ani to neslyší, ale on mluví, mluví, mluví. Takže se mohu maximálně přiblížit no, to no tomu číslu 16, protože tu máme dva idioty. Oni velmi rychle odstoupili ze služby. Byl jsem tak trochu další, kdo toho měl nechat. Víte, kolik z nich je stále ve službě? Dva. jen dva lidé. A víte, proč ti ostatní? Proč ten jeden zůstal? Protože jsem ho přivedl zpět. Protože asi před deseti lety také skončil. Tak jsem ho šel hledat, podpořit a přivez ho zpět. Takže nyní pokračuje ve službě. A v podstatě, ve skutečnosti jen jeden zůstal ve službě. Jeden Takže to není o tom, jak talentovaný jsi. O tom, jak jsi nadaný. Jak moc jsi charismatický člověk. Ne, je to vaše schopnost vydržet, vytrvat. Znáte tyto další schopnosti? Musí za sebou spálit všechny mosty. Nejsou žádné jiné možnosti. Všichni ostatní měli více možností. Tak co udělali? Když je náhle tlak na víru, ustoupili. Řekli, že už nemohou dál. A víte, co jsem řekl? Protože jsem byl opravdu pod tlakem svého přesvědčení. Ale měl jsem jen jednu možnost. Nebe. Neměl jsem jinou možnost. Takže když to nepůjde, tak je to jediná možnost. Jsem připravený k domu. Protože Ježíš je ten, kdo to začíná a kdo to dokončí. Pokud Ježíš neřekl, že je to konec, ještě to není konec. Ať to vypadá, jak to vypadá, ještě to neskončilo. Takže pokud moje cesta ještě neskončila, musím jít dál. I když je to 58 hodin, pořád se toho držím. Protože o Ježíši něco vím. On nikdy nezačne něco, co by nedokázal dokončit. Haleluja! Markovi čtvrté kapitole čteme příběh o rozcevači, který šel zasít semeno. Nebudeme to číst, takže si to můžete zapsat. A když si přečteme tento příběh, všimněte si toho, že problém nikdy nebylo to obilí. Ne, problémem byla půda. Takže problémem není nikdy Boží slovo. Boží metoda nikdy není problém. Ne, půda je ten problém. A ten problém brání substanci projít. Brání ji stát se ve vás hmatatelnou. A ta hmatatelná substance ve vás má teď najednou jít ven. Takže vliv, který můžete mít ve svém křesťanském životě, bude spojen s vaší schopností přijmout míru víry a nechat ji proniknout skrz vás a vyjít ven. Není to spojeno s ničím jiným. S ničím jiným. Tento vliv, který máte v Polsku, vliv, který můžete mít ve svém domově, vliv, který můžete mít na své přátelé, je závislý, je závislý na tom, jak udržujete a přistupujete k té podstatě víry, jak ji, jak ji vztřebáváte a jak ji uvolníte. Jestli se ji naučíte přijímat a uvolnit, váš život bude plný zázraků. Váš život bude plný nadpřirozených projevů, protože klíčem, klíčem k zázrakům je víra. Bible nám říká o procesu víry. Jakým způsobem tato substance bude proudit vaším životem? V Židům 12. kapitole, v prvním verši je napsáno, že jsme obklopeni celým zástupem světků a odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí. Takže překážkou víry je břemeno a hřích. Takže břemeno přichází, je zde popsáno, je to popsáno jako někdo, kdo nosí něco, co vlastně nepotřebuje. Čili jako někdo, kdo je zatížen věcmi, kterému brání v provozování tohoto úsilí. Dovolte mi, abych se s vámi podělilo jednu věc. Jedna z úžasných věcí v kontextu nadpřirozeného těla, Bible říká, že budeme mít oslavené tělo. A víte, co je na tom nejlepší? Nemusíte s sebou nosit peněženku. Nemusíte nosit kabelku, protože cokoliv potřebujete, jen si pomyslíte, a najednou je to ve vašich rukou. Cokoliv byste potřebovali, pokud jste tím nadpřirozeným člověkem, nemusíte se zatěžovat těmito věcmi navíc. Tady je napsáno, že se musíme naučit odkládat ty věci, které nás tíží, když běžíme v tom závodě. Čili, tak se to tu i píše, že musíme ze sebe sundat ty věci, odložit je pryč, ty věci, které nás pomalují. Takže v procesu zvaném víra, ty věci, které nám stojí v cestě, jsou určité věci, které nás stojí v cestě, abychom běželi ten závod. Jednou z nich je to břemeno a ta druhá je hřích. Slovo hřích je v řečtině harmatia. Harmatia znamená, znamená, že je určitý cíl s červeným středem v samém středu na samém Čili když si vezmeš luk a šípy a střílíš, pokaždé, když se netrefíš do středu, víte, co lidé budou křičet? Harmatia. Netrefil jsi se. Netrefil jsi se a to je harmatia. Víte, co je hřích? Jen harmatia. Netrefil jsi se. A pokažde, když minete cíl, protože Bůh má pro vás cíl, tak co udělá hřích? Způsobí, že minete svůj cíl. Hřích způsobí, že minete a minete tento cíl. Takže v Židům, při čtrnáct, Je napsáno, abychom stáli pevně. Protože jsme se stáli účastníky Krista a musíme dokonce zůstat stát pevně. Takže jak dovolujeme, aby se tato víra stala v nás substancí? Mentálním způsobem. Naším způsobem chápání tohoto procesu musíme to uchopit. Cokoliv přichází, aby narušilo naši víru, naší zodpovědnosti je, Odmítnout vše, co nesouhlasí s vírou, kterou nám Bůh dal. Bez ohledu na to, jaké je to slovo nebo úmysl, pokud se to nezhoduje s vírou, kterou nám Bůh dal, odmítáme to. Takže ta tvoje práce je to uchopit. Takže se podíváme na tu substanci víry. To slovo substance můžeme rozdělit na dvě slova. Hypostasis. Hypos znamená být pod. Zase stasis má takové jádro, tento kořen slova je istemi. Kterým je slovo istemi což znamená stát. Musíme to pochopit. Za prvé, musíme jít dolů, pod, a za druhé, musíme tam stát. Takže před námi maluje obraz, abychom to pochopili. Slovo istemi, je také tím slovem použitým v Efeským 6. kapitole. Je to Efeským 6 od 10. do 13. verše. To slovo stát je tam použito minimálně 6 On říká, postavte se ďáblu. Takže stůjte, až to všechno uděláte, zůstaňte. To slovo, které tady máme přeloženo jako zůstat, je tady mnohokrát opakováno. Takže jak to funguje? Za prvé, aby do vás vstoupila víra, Bůh uvolňuje zaslíbení spolu s vírou. Bůh uvolňuje své slovo spolu s vaší vírou. Takže vaším úkolem je to, že když slovo jde do vás, Nenecháte to slovo někde zmizet, ale dovolíte tomu slovu, aby vytvořilo kolem vás jakési rámy. Čili to slovo, které bylo na začátku pouze zaslíbením, nyní nakreslí kolem vás takový referenční rám. Dává vám další kroky, které musíte podniknout na této cestě. To, co bylo dříve neviditelné, se najednou stává viditelným procesem. To neviditelné slovo Boží, vám najednou začne říkat, můžete to udělat. Můžete mi věřit, že se to stane. Můžete jít na toto místo, kde mi důvěřujete. Jak to mám udělat? Začínám věřit tomu A a to funguje. A co říká pán? Říká, OK, teď začni dělat věc B. A B začíná pro mě pracovat. Co se tady děje? Teď moje víra, moje víra v Boha začíná být vidět. Ona se stává tím rámem tou hranicí. Jedna z věcí, kterou jsem po mnoho let dělal, Je ta, že jsem věřil Bohu, že budu moci ovlivnit další země. Mnoho z těch zemí, do kterých jsem na začátku šel, byly to země, kde to bylo na první pohled zcela nemožné. Byly to země, kde se nikdy předtím nekonala evangelizace, neměly s křesťanstvím nic společného. Ale někdy je ten okamžik, kdy musíš udělat první krok. Například jsem kázal na místě, kde byli teroristé byla to taková teroristická skupina, zvaná Tamilští tigři. Byli jsme velmi blízko území, kde byli. Pastor mi tenkrát řekl, přemýšlel jsem, jestli tam můžeme jít, zda bychom měli. Řekl jsem, dobře, pomodleme se za to. Už jsme byli na hranici. A byl tam takový mladý evangelista. O, to byl blázen. Protože to je území o, o vlastněné teroristy a všude v této oblasti jsou miny. Všude jsou miny, všude. Jsou tam i vlajky. Vždy šel do těch vesnic, dělal evangelizaci a obracel je. Tak jsem se ho zeptal: Tady není žádné světlo? Vracíš se v noci? A on na to: Ano, vždy se vracím v noci. A jak to děláš? A on mi řekl: No, jedu na kole. Říkám, na kole? tak jak vidíš všechny ty pozemní miny? Říká, no nevím, ale Duch Svatý ví. Takže zpívám. A když si zpívám, říká, otoď se, otoč se, a já se otáčím. A tak tím procházím. A nikdy žádná mina nevybuchla. A další den, když se vracím na toto místo, Vidím stopy svého kola. A všiml jsem si, že jsem projel jen pár centimetrů od té miny. Tak jsem se na něj tehdy podíval a řekl jsem si blázen. Ale něco mi to ukázalo. Bůh už tam pracoval. Bůh už tam pracoval. Takže pojďme na to území teroristů. Protože když už tam Bůh tohoto muže vedl, znamená to, že nás teroriste pozvou. Takže zkracuji celý příběh. Další den jsme již kazali v táboře teroristů. Protože Bůh už tam pracoval. Už vidíte stopy toho, jak tam Bůh působí. Jeho stopy už tam jsou. Takže váš krok je jen dalším krokem. Protože už někdo udělal prvních pár kroků. Vidíte to? Takže aby ta substance víry fungovala, potřebujeme tento rámec, který už je. Již existuje proces, který začal fungovat. Tento proces obyčejně funguje na základě Božího slova a jeho zaslíbení. Protože Boží slovo funguje. Jeho sliby fungují. A bez ohledu na to, jak nemožné to vypadá, stále to funguje. Čím více překážek, tím více to funguje. Haleluja! Takže to, co tady vidíme, za prvé máme co dočinění s rámem. Je tady určitá struktura. Je tady také autorita ve slově. Začne to ve vás něco vytvářet. A za druhé, stojíte pevně. Stojíte pevně. Je něco, pod čím jste. A co to znamená, to pot? Aby se do vás ta substance dostala, musíte se poddat. Ty nejsi ten, kdo tvoří tu víru. Je to Ježíš. On je také tím, kdo dokonává naši víru. Ale ty, ty se musíš poddat té víře. A čím více se jí vzdáš, tím více bude ta víra pro tebe fungovat, pracovat. Haleluja. Takže to také souvisí s tím, jak moc se podáš. Takže když k tobě to slovo přijde, zpočátku počátku vypadá velmi křehce. Ale musíš ho nechat růst a na začátku tě nemůže udržet. Ale čím více živíš tu víru a necháš jí růst, časem se z ní stane strom, který tě drží. Byla to víra, která tě nebyla schopna udržet, ale najednou je to něco, do čeho jsi trvale zasazen. Například jsou lidé, kteří těží zlato. Nejjednodušší věcí útěžby zlata je jeho vykopání. Ale nejtěžší části tohoto procesu je čištění zlata. Takže největší náklady jsou v tom okamžiku, kdy je to zlato čištěno. Takže aby Bůh mohl jednat skrze víru v tobě, aby byl schopen položit to semeno víry, tohle je vlastně začátek tohoto procesu. To je ta část, která je snadná. Protože kolikrát jsi přišel do církve, slyšel jsi úžasné kázání, skvělé vyučování a říkáš, ano, já věřím. A cítíš, jak se tato energie víry objevuje. Jsi inspirován, tato víra se rodí. Zahájení tohoto procesu není těžké. Ale nechat tento proces růst, tady začínají problémy. Abychom to pěstovali, tady jsou již potíže. Abychom očistili tento zaměr víry, je zde boj. Protože mnohokrát, když je tato víra v nás zkoušena, jedna z otázek, na kterou se často ptáme, je, o, co je tu pro mě? Co z toho můžu mít? No, dělám to, ale jak mi to prospěje? To je naše lidská stránka. To je naše lidská stránka. Samozřejmě ti to prospěje. Protože to změní tvůj život. Ale jedna z věcí, které Bůh udělá, očistí tvoje pohnutky. Protože zaprvé jsi ve víře pro slávu, kterou to má přinést původci víry. Protože to, co chce udělat, je větší než ty. Je mnohem, mnohem větší než ty. Takže část našeho duchovního člověka je spojena s tímto procesem a zavázána k němu. Takže Židům 4.12, sledovali jsme to v sobotu, a poslední část tohoto verše mluví o rozhraní duše a ducha, kosti a morku skrze Boží slovo. Takže zde především vidíme, že Boží slovo je nesmírně mocné. Boží slovo je nositelem síly, moci. A slovo Boží je živé. Přemýšlejme na chvíli o tom. Jeden oddíl písma může úplně změnit tvůj život. A teď se zamysleme nad každou knihou. Stal by ses opravdu živým, dokonce nebezpečným člověkem. Protože každá část tvého života bude najednou živá a plná moci. Protože Boží slovo skrze tebe proudí a vychází. Ale jde tady o to, zde je slovo záměr. Záměr z řečtiny je to slovo enoja. Enoja. Co znamená to slovo enoja? Enoja znamená, že slovo Boží, když přijde do tebe, do tvého nitra, jde mezi tvou duši a ducha, kosti a dřeň. A dřeň je to místo, kde se produkuje krev. Život se produkuje. A později je napsáno každý záměr. Tady je rozsuzujeme myšlenky. Víte, co tyto záměry znamenají? To slovo odkazuje na hluboké znalosti. Tedy takové znalosti do mimořádných podrobností. Náhle slovo Boží dokonce proniká přesně tam, kde život produkuje krev. To přesahuje do nejhlubších zákoutí toho, co znáš. Najednou prostě víš, nevíš proč, Nemáš tyhle fakta, nic nevidíš, zdá se, že se nic nezměnilo, ale najednou ta substance víry, ona ocitla se v centru toho, co víš, a změnila, změnila to, co nevíš. Zamysleme se nad tím. Nejen to, co víš, ale také to, co nevíš. Najednou to, co nevíš, se stane tím, co víš. A najednou něco víš. Protože teď je to skoro jako Jakoby bys měl přístup k samotným Ježíšovým myšlenkám. Máš schopnost vidět tak, jako vidí Ježíš. Vidíš to, co vidí On. Už rozumíte, proč Ježíš řekl, dělám to, co vidím, že dělá Otec. Protože to je substance, která přesáhla vaše intelektuální poznání mezi tvého ducha a tvé emoce. A došla k samotnému jádru, jádru, kde myslíš a kdy tyto procesy skutečně začínají. Dostalo se to ke stejnému jádru do nejhlubší duchovní úrovně. Vlastně proto Pavel řekl v Efeským 1, 17 až 18, aby oči mé mysli, mého pochopení to mysl, to porozumění je slovo dianoia. Aby mé oči pochopili, tedy mé oči, mé fantazie, byly zaplaveny najednou, najednou, to, co nikdo neviděl ve starém zákoně, něco, co nikdo neviděl, Najednou Pavel říká, teď je čas, aby celý zbytek světa byl zachráněn. Protože toto evangelium je pro celý svět. To odhalení ho téměř zaplavilo. On řekl, vím, vím to. Já to prostě vím. On čel ještě za to, do Korintu, do Efezu. A to vybuchlo, explodovalo. Explodovalo to. Biblia říká, že tam ten známý tehdejší svět se obrátil vzhůru nohama, zhůru nohama. Protože jednomu muži se otevřely jeho duchovní oči. Otevřely se. Otevřeli se na boží schopnosti, na boží potenciál. Otevřeli se tomu, co viděl Bůh, ale to, co vidíme my. Proto potřebujeme boží druh víry. Boží druh víry. Protože pokud máme boží druh víry, máme boží druh víry, tak nemožné je pro nás ničím. Ničím. Haleluja. Představme si to, kdybychom ty a já každý den, než odejdeme z domu, dovolili, aby ta víra byla do nás vštěpena a přijali. A necháváme se ovlivnit invazí této víry. O pane, pane. Představte si, co by se stalo na tvém pracovišti. U tebe doma, možná ve tvé kanceláři. Vstupuješ na toto místo. S tou substanci víry. Představme si ty zázraky, které se odehrávají na tomto místě. Představme si, jak se rodí Boží přítomnost a moc, která skrze tebe proudí a proudí ven. Říkám vám, rovnou, mrknutím oka, by tento národ byl zachráněn. Protože to nezávisí na jednom muži nebo na jedné ženě, ale na skupině lidí, celé skupině, dvanáct mužů, Včetně Matiase, obrátili tento svět z hůru nohama. Celý tehdejší svět byl z hůru nohama. Otřásli tímto světem. Proč? Protože to do nich bylo vštípeno. Ta substance. Ona byla uvnitř nich. Věděli, že to není z nich. Ale bylo to v jejich nitru. Co bylo jejich úkolem? Pěstování toho. Musíš to chránit. V prvním Petroví 1.13 je napsáno. Chraň to. Říká, opasejte bedra své mysli. Je to zvláštní věc, ale on nám zde ukazuje určitý druh odhalení, že vaše mysl by měla být ve vaší hlavě nebo možná v srdci, ale Petr zde říká, opasejte bedra své mysli. Víte, co tady říká? On bere vaši mysl, a dají sem někam na boky. A co tady je? Víte, co tady je? Reprodukční orgány. Nese to a rozleva to na místo, kde se rodí skutečná víra. Protože tady je to místo kde tě tvá matka nosila. To je to místo, které vyrobilo semeno, které tě vytvořilo. Takže Petr tady říká, není to tato mysl, ale ta mysl, která zrodí tuto věc. Protože ta mysl je místo, kde se rodí probuzení. Ta mysl je to místo, kde se rodí další zázrak ve tvém životě. Tak tady říká, přepásejte, chraňte ji, ať ji chrání armáda. Vojáci, kteří ji střeží, Nedovol nikomu, aby se k tomuto místu přiblížil. Protože to místo tě může buď vybudovat, nebo zničit. Buď tě utvoří, nebo tě stráví. Podívejte se, jaké je zde odhalení. Něco, co zachytili. Proto rybář Nejen rybáři ten král obrátili svět z hůru nohama. Víte, ale ten rybář, když se ho chystali ukřižovat, víte, co nám historie říká? Chtěli ho ukřižovat? Víte, co Petr řekl? Jestli mě chcete ukřižovat, neodvažujte se. Neodvažujte se mě ukřižovat stejným způsobem, jakým zemřel mu Ježíš. Ne, ukřižujte mě vzhůru nohama. Protože si nezasloužím stejnou čest, jaké dosáhl můj Ježíš. Je to radikální. Je to radikální. Dokonce to ovlivnilo způsob, jakým se vypořádal s Ježíšovou smrtí. Protože věděl, odkud pochází ta moc, odkud pocházejí tyto zdroje. A skončím tímto příběhem, který je v Genesis 15. Přečtěme to, prosím. Genesis 15.1. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít. Tvá přehojná odměna. Píše se tady, že se Bůh zjevil Abrahamovi. Byla to doba, kdy Abraham byl nazván Abrahamem. Neměl děti. A vidíte v 15. kapitole, toto je také místo obětí jak Bůh požádal Abrahama, aby obětoval všechno ta zvířata. A na tom místě spočinul oheň a povstal kouř. A potom všemu Bůh říká toto. Bůh diskutuje s Abrahamem. Ve třetím verši čteme, nedal si mi děti, nemám potomka. A ten, co mám, není můj dědic. A v pátém verši vidíme, že ho pán vyvedl ven, zvedl k nebi, počítal hvězdy a řekl, že tolik bude jeho potomků. Podívejme se na šestý verš. Šestý verš říká, On uvěřil. Uvěřil pánu a on mu to připočetl jako spravedlnost. V tento den, pak, jak byla tato oběť učiněna, pak, když uslyšel zaslíbení, kterému bylo dáno, najednou, když k němu Bůh promluvil, pak, jak uviděl tu oběť, která byla dána, a pak, když uslyšel dané zaslíbení, ta substance vstoupila do Abrahama. A najednou říká, já věřím, já věřím, Víte, co je za rukou toho, že víra funguje? Ta záruka, díky které víra funguje, za prvé, nemá nic společného s tebou. Nic. Bez ohledu na to, jak dlouho se modlíš, jak dlouho postíš, nemá to s tím nic společného. Jakým způsobem víra pracuje? Protože Ježíš zemřel a vstál zpět k životu. To je záruka, že pokaždé, když staneš ve víře, tak víra bude fungovat. Kvůli tomu, co Ježíš řekl, řekl, dokonáno jest. Dokonáno jest. Dokonáno jest. Takže pokaždé, když mám pochybnosti, pokaždé, když se bojím, pokaždé, když jsou tyto boje, podívej se na tu horu. Podívej se na Golgotu. Víte, co je to Golgota? Ona říká, že je dokonáno. Je dokonáno. Je dokonáno. Pohltil jsem všechny pochybnosti, které jsi měl. Vezmu každý strach, který máš. Zničil jsem všechny starosti, se kterými se potýkáš. Všechno, co potřebuješ, je má přítomnost. Moje esence, podstata. Vidíte to? Vidíme to v Markovi 9. Když se učedníci snažili vyhnat démona, ten démon nevyšel. Co dělá Ježíš? On pokaral své učedníky a přichází k němu otec. Otec v slzách. A říká, Pane, pomoz mi. Pomoz mé nevíře. Pomoz mi. Pomoz mi, pomoz mi s tou nevírou. Ježíš říká, Jestli věříš, vše je možné pro toho, který věří. Ten otec v slzách říká, pane, nemám tu schopnost věřit. Pomoz mé nevíře. Pomoz mi, protože kolem je chaos. Nebyla žádná diskuze. Už se nemluvilo. Bible říká, že Ježíš vstal. Povstal. Chytil toho démona a řekl, vyjdí! A Bible říká, že ten chlapec vypadal jako mrtvý. Ježíš ho chytil. Ten autor i dokonovatel víry. On dokončil tuto práci. Začala, ale on ji dokončil. My máme schopnost změnit každý národ na světě. Můžeme změnit každé město na světě. Vše, co Bůh potřebuje, je někdo? Někdo. Kdo by dovolil? Každý den, každý den. To je tajemství každý den. Kdo by dovolil, aby to živé slovo, aby to živé slovo způsobilo takovou explozi v jeho duchu. Explozi. V jádru toho, kdo jsi. Ponořit se hlouběji a hlouběji a hlouběji. Ještě hlouběji. Může to trvat hodiny. Někdy mi to trvá dny. Říkám ženě, že si vezmu nějakou svačinu a vrátím se do toho pokoje. Protože se chci toho dotknout, chci jít hlouběji. Chci to zachytit, chci se toho dotknout. Když cestuji na různá místa, říkám, dejte mi pokoj. Já nevím, co toto město potřebuje, nevím, co potřebuje ta církev, ale pane, ty jsi ten, kdo ví. Ty jsi ten, ty jsi ten, kdo ví. Jediné, co musím udělat, jen s ním musím trávit čas. Musím se nastavit, naladit na to, co, říká. co říkáš, pane. Až do chvíle, Až do chvíle, dokud mě to nerozpálí. A když mě to rozpálí, já vím, že je zde duch. A tam, kde je duch, tam je život. A víte, co dělám dál? Jdu a prostě se tomu poddám. Podám se. Protože sám nic nevím. Jsem nic tak se poddám. Co chceš, abych udělal, pane? Podávám se. Víte, co se stane? Přichází autor. Přichází sám autor. Ten, který vše dokončí. On to začal. On v tom pokračuje. A on je ten, kdo to dokončí. Já vím, co chce dnes dělat. Protože někteří z vás tady se ještě tomu plně neodezdali. Poslání jehož cílem je, aby Polsko přišlo k Ježíši. Vidíte, národy v ohni jsou nástrojem. I když je poslání, je to poslání spásy. Miliony lidí. Miliony lidí v tomto národě. Ještě to nevidíte. Nemůžete to vidět. Ale musíte to vidět. Protože jestli to uvidíte, to, co vypadá nemožné, se pro vás stane ničím. To, co vypadá nemožné, stane se pro vás ničím. Protože pokud uvidíš to, co vidí Bůh, pokud víš, co vidí Bůh, tak už se to stalo. Je to hotovo. A proto těch dvanáct lidí, obyčejných lidí, otřásli tímto světem. Protože živé slovo vstoupilo do jejich samotného jádra. Ať každý skloní hlavu a zavře oči. Nemůžeme to udělat sami. Nemůžeme to udělat sami. Potřebujeme armádu. Potřebujeme armádu v polském národě. Vidíte, že jsem členem jiné rasy. A důvod, proč jsem tady, že je ten, že jsem ten, kdo vás pouzbuzuje. Přišel jsem tady, abych vás pouzbudil. Protože to je vaše rasa. Je to váš závod, já jsem součástí jiného. Já vím, že vím, že vím. Že vím že miliony lidí přijdou k Ježíši. Miliony. Miliony přijdou k Ježíši v Polsku, protože Polsko bylo vždy cílem diabla. Víte proč? Protože to byl skutečně boží cíl. Zamysleme se nad tím. Zamysleme. Další fotbalista, ten fotbalista. A další. Každý pochází z jiného prostředí. Obtížné a těžké prostředí. Ale Bůh spojil všechny ty lidi. Aby se stali nástrojem, který povede to další velké probuzení v Polsku. Víte, když se Bůh dívá na ty tři? Jak, pane? Víte, co vidí Bůh? Vidí mrtvé lidi. Mrtvé lidi. Není co ztratit. Ale mohou získat všechno. Není co ztratit. Ale mohou získat všechno kvůli Evangeliu. Chci se vás teď zeptat. Zda se k ním přidáte. Zda se k ním přidáte? To není možnost. To není nějaká diskuze. Zda se přidáte. Co řeknete? Řeknete, Ať se stane cokoli, jsem v tom. Jsem součástí té vize, bez ohledu na cenu. Nebudu se vracet, ohlížet se zpět. Už to nedělám, necouvám. Už nedělám kompromisy. Žádné další pochybnosti. Protože moje práce je nechat tuto víru Boží aby mě ovlivnila a přišla se svou invazí. invaze celé bytosti. Cześć, nazývám se Jakub Kaminsky i cieszę se, že vysluchałeš tego przesłania. Věře, že wniosło ono nové rzeczy do Twojego života a ty čuješ się zachęcony i zbudowany. Jako Now Church modlíme se, aby žil zvyčenským žitem, do jakého povolal cię Jezus. Jeśli čuješ się porusony, do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.